9. Про внесення змін до рішення Ставищенської селищної ради від 27-го 27 року номер 871 про затвердження програми розвитку системи освіти Ставищенської селищної територіальної громади на 25-25 роки в редакції 23-го 23 року номер 2890. Проєкт рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії та рекомендовано до затвердження. Доповідає за це питання начальник відділу освіти Погрибська Інна Вікторівна. Шановні депутати, наше дев'яте і десяте питання пов'язано, тому що дев'яте питання це внесення змін до програми, а десяте питання це внесення змін до рішення, які ми перенесли в нашу програму. Ми просимо вас підтримати рішення про виключення Кривецького закладу загальної середньої освіти із. Перелік тих закладів, які ми е, в попередньому рішенні вирішили припинити. Тобто ми е, порадилися і вирішили, що оскільки е, цей заклад має на сьогоднішній день 70 дітей, 19 вихованців у закладі дошкільної освіти, і 51 учень у закладі першого другого ступеня, там працює 17 педагогічних кадрів і 12. Працівників техперсоналу. Заклад опалюється альтернативним паливом. Він досить економний. Ми в цьому попередня сесія затвердила рішення про приєднання до цього закладу садочка, який тепер буде структуру закладу. В травні місяці по закінченню навчального року ми зробимо там ремонт. І переведемо садочок, дві різновікові групи переведемо на проживання і навчання в будівлю школи. Тож ця школа, я думаю, що в такому кількісному, якісному складі ще може забезпечувати освітні потреби саме цього села. Тож ми просимо, 9 і 10 питання вони однакові, там ми просимо виключити цей заклад, із програми, а в 10-му питанні ми просимо виключити його із внести зміни в рішення, виключити його із переліку закладів, які ми будемо прийняти. Будуть запитання. Інна Вікторівна доповідала зразу по двом питанням: 9-му і 10-му. Я все-таки його окремо за... зачитаю голосу. Дев'яте я зачитував, ставлю на голосування 9 питання. То за? Проти? Втримався. Є. Десяте. Про внесення змін до рішення Ставищенської селищної ради від 25.05.22 року номер 2503. Про внесення на, про винесення на громадське обговорення проєкту рішення про організацію шляхом перетворення та ліквідації закладу освіти Ставищенської селищної ради зі змінами від 22.09.22 .22 року номер 2604. Проєкт рішення було розглянуто на засіданні профільних комісій та рекомендовано до затвердження. Інна Віктима вже доповіла з нього, на голосування, хто за. Проти, тримався, рішення прийнято.